بداية سنة 2018 مملوءة بالأنميات الرهيبة، وفيديو اليوم راح أتكلم عن أفضل خمس أنميات بموسم شتاء 2018. ديث <تصفيق> مارش <Death March. تصفيق> القصة بتحكي عن ساتو احد مبرمجي العاب الفيديو. وفجأة بيلاقي نفسه بالعالم بي اللي هو صنعه، بس قصة القصة مو هون، القصة انه صدفه لعبت الدوره وخلته من اغنى واقوى الشخصيات بهذا العالم. الانمي هادي وجميل الرسم مقبول القصة حلوة، انصحكم بمشاهدته. <تصفيق> سايكي كوسونو نو بسنان. <تصفيق> القصة بتحكي عن سايكي طالب بالمرحلة الثانوية امتاز بأنه إنسان خارق وبيحاول سايكي يعيش حياته كانسان خارق بدون الناس ما تعرف اللي خلاني حطه المرتبه الرابعه هو الكوميديا الكوميديا عنصر اساسي بالانمي وطبعا لا ننسى شخصيه سايكي اللي ما بتلاقيها بكل مكان الانمي يستحق انك تعطيه فرصه وتشوفه كوي اميغاري نو يوني سانبنتوك ماغاتا يو تاتشيبانا طالبة بالمدرسة الثانوية تاتشيبانا بتشتغل بمطعم عائلي بس المميز بالقصة انه تاتشيبانا بتحب مدير المطعم اللي اكبر منه بثلاثين 30 سنة الانمي جدا جدا, جدا جميل بعض الأحداث بتنرفز لكن القصة المبتكرة والأحداث الجديدة جذبتني أكثر للأمي كوكوكو تبدأ القصة باختطاف أخ وأبن أخت جوري بطلة قصتنا بس اللي خطفوا اخ جوري طلبوا فديه عاليه بوقت قصير واللي يعتبر شيء جدا مستحيل. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <ممحة الناية عزيزيز> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بهي اللحظه جد جوري بيطلع حجر وبيحكي لهم هذا الحجر بيقدر يوقف الوقت بحيث نروح نجيبهم بسهولة. الأنمي لفترة معينة من الوقت فكرت رح يتصدر الموسم لكن توقع الأحداث خلاني أشيل الفكرة من رأسي. بس هذا لا يعني إنه الأنمي سيء. بلا مبالغة. الأنمي تحفه فيوليت اف غاردن بعد انتهاء الحرب تعيش فايلت فور جاردن في مدينة ليسس بسلام. فايلت بنت ما عندها مشاعر، بنت يتيمة. تربت على يد احد القادة كدمية. وبأخر الحرب حكالها لها كلمة ما عرفت معناها. آيشترو. وهون بتبدأ رحلة فايلت ككاتبة رسائل المعروفة باسم الدمية الآلية. إذا بدك تعرف رأيي بشكل مفصل عن الانمي، تكلمت عن الانمي سابقا بفيديو لحاله، رابط الفيديو بالوصف. وهيك بكون انهيت الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، اعطوني ارائكم واقتراحاتكم لفيديوهات قادمة تحت بمكان التعليقات. <تصفيق> كان معكم داي، جانا <تصفيق>